багато питань щодо команди Вільямс. Наскільки вони зробили серйозний прогрес? Дехто схильний вважати, що минулий гран-при команда Вільямс не ризикнула, щоб виграти, і її представник Роб Смедлі говорить, що ми дійсно маємо зараз навчитися знову перемагати. Це домашня гонка для команди Вільямс. Вони зроблять невеличкий подарунок своїй гонщиці в пілотесі Сюзі. Вольф, яка виїде в п'ятницю на вільні заїзди і таким чином вкраде частину часу Валтері Ботаса. Не знаю, чи хороший це вибір, тому що пілот дорожить кожною секундою, проведеною на трасі, налаштовувати боліт, звикати до оновлених траєкторій, все ж таки гоночна техніка поводить себе трішки інакше в цьому році. І це може трішки зіграти проти Валтері Ботаса, особливо в кваліфікації, коли треба викластися на максимум і вже маса його вбереджав в Австрії. Команда «Вільямс» має бути достатньо швидкою на цій трасі. І я пророкую її боротьбу із командою «Редбул» і командою «Феррарі» за звання другої сили після «Мерседес». Не знаю щодо команди «Форсиндія», для них це взагалі домашня траса, тому що вони знаходяться буквально в п'яти метрах від входу на автодром. У них хороший склад пілотів. В останніх гонках трішки блідо себе почав працювати, проявляти Ніко Хюлькенберг, але від нього усі чекають хорошої гонки. І я думаю, що він здатен показати вис високий результат. Серхіо Перес цього разу буде без пеналізації, якщо кваліфікацію проведе успішно. Знову ж таки, він обіцяв бути на подіумі в Австрії. Він ледь не зробив цього, враховуючи старт з 15-ї позиції. Тож це темна конячка цього гран-при. Не саме команда Форс-Індія. Спортивне відео.